Ihanaa perjantaita taas Liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Tänään tutustutaan tarkemmin juuri ilmestyneeseen ja uudistuneeseen Suomen Palloliiton Kaikki pelissä-materiaalin. Tällä viikolla olen kouluttanut Liito ryn jäsensivujen Liikunnan materiaalipankkiin materiaaleja. Materiaalit on jaettu pelivälineen ja toimintatavan mukaan alasivuille maalipelit, mailapelit ja tarkkuuspelit. Palloilumateriaaleja löytyy paljon muun mm. muassa sivuilta. Materiaalipankin kokoaminen on siis vielä kesken. Jos löydät hyviä palloilumateriaaleja, laitathan minulle viestiä somekanavien tai sähköpostin kautta. Liito ryn jäsen sivuilta löydät myös lomakkeen, jolla voit vinkata löytämistäsi materiaaleista. Suomen palloliitto tukee liikunnan määrän ilon ja laadun lisäämistä kouluissa. Liikunnan opetusta sekä seurojen koulu- ja päiväkotiyhteistyötä tuetaan kaikki pelissä toiminnalla. Kaikki pelissä materiaali löytyy Suomen palloliiton koulu- ja päiväkotijalkapallosivuilta. Sivun ylälaidasta löytyy suorat linkit kaikki pelissä materiaaliin sekä seuroille, päiväkodeille sekä kouluille tarjottavat palvelut. Uusissa kaikki pelissä materiaaleissa on huomioitu opetussuunnitelma, jotta ne toimisivat mahdollisimman hyvin opettajien tukena. Materiaali koostuu videoista sekä dokumenteista. Vilkastaan ensin dokumentteja. Dokumentit löytyy harjoitevinkeistä, vilkastaan vaikka pienpelejä. Dokumentit on PDF-tiedostoja, josta löydät vinkkejä liikuntatuntien toteuttamiseen jalkapalloja ja futsaalin avulla. Dokumenteissa on linkki videomateriaaliin, jossa harjoitteet on kuvattu tekstein ja piirroksiin. Harjoitteiden periaatteet toimivat myös muissa pallopeleissä. Dokumentin alusta löydät selkeästi yhteyden perusopetuksen opetussuunnitelmaan ydinasiat sekä jalkapallon laitaidot, joita harjoitella kehitetään. Seuraavalla sivulla on lueteltu harjoitteet. Lisäksi löytyy soveltaminen erilaisille taito- ja osaamistasoille. Materiaali on suunnattu alakouluun erityisesti opettajille, jotka tarvitsevat tukea jalkapallon opetukseen, mutta kuten materiaalissa todettiin, soveltuu erilaisille taitoja osaamistasoille. Materiaalista löytyy siis paljon myös yläkouluun soveltuvia harjoitteita, pelejä ja leikkejä. Ja tämä samannäköinen harjoitekuvaus löytyy sitten sieltä videoista. Vilkastaan seuraavaksi videoita. Ne on koottu valmiiksi soittolistaksi YouTubeen. Ja videot on jaettu osiin, jolloin helppoa löytää haluttu harjoite pidemmästäkin videosta. Videolta löytyy myös dokumentti ja esimerkiksi pysäytyskuvasta on mahdollista tarkistaa vielä kirjalliset ohjeet. Harjoitevinkkeistä löytyvien dokumenttien tekstit näkyy siis kuvana tässä. Olen myös koonnut suomen- ja ruotsinkieliset soittolistat Liito RY:n YouTube-kanalalle palloiluosioon. Palataan vielä koulu- ja päiväkoti-jalkapallosivuille. Täältä löydät esimerkiksi esi- ja alkuopetukseen pusta- ja pampan tietoa eskareille ja alakouluun suunnatusta Futsalskapa-tapahtumasta. Ja lopusta haluan vielä nostaa esiin tarvekyselyn. Suomen Palloliitto on onnistunut luomaan huikean hienon materiaalin, joka löytyy sivulta sekä suomeksi ja Oksopo svenska. Ja vielä siitä, että Palloliitto kerää myös aktiivisesti palautetta materiaaleistaan. Käy ihmeessä täyttämässä tämä kysely, vie vain alle viisi minuuttia aikaa. Tämä oli Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryn perjantai-vinkkaus. Minä olen Haapalaisen Anna joka perjantai-vinkkaan hyvästä materiaalista liikunnan tai terveystiedon opetukseen. Videon lopusta löydät perjantai-vinkkaussoittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaan myös muut Liito ryn somekanavat Facebookissa ja Instagramissa. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!